أعزائي المشاهدين، حياكم الله رؤية 2030 الرؤية اللي أصدرها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 25 أبريل 2016 هذه الرؤية الواعدة اللي باختصار هي تعتمد على أنه حيكون عندنا مصادر أخرى غير البترول ليش؟ الطاقة نظيفة هتحل محله فكان لابد من هذه الرؤية ال... الواعده. وجات بوقتها. رؤية 2030 ومدينة نيوم وكل الأشياء المرتبطة بهذه الرؤية. محتاجة تحديات حنواجهها. هي رؤية حلوة بس أكيد مو سهلة، ما في شيء يجي بالسهل، لازم في تعب. مجتمعنا السعودي فيه تحديات كثيرة حتواجهنا. أنا اليوم أبى أحط يدي على نقطتين من التحديات على اللي تواجهنا كمجتمع سعودي. أول تحدي الرؤية هذه محتاجة عمل، محتاجة تفكير، محتاجة طاقات، محتاجة شغل. إحنا الصراحة استرحنا قعدنا بفترة عهد البترول مريحين على الاخر لانه كان عندنا مصدر حلو ومضمون اللي هو البترول لكن هذا ما حيستمر خلاص 2008 2018 كانت تقريبا اخر البراءات الاختراع حقت الطاقه النظيفه عم تظهر وبعد وبدات تظهر وحتظهر وحتستمر واحنا بحاجه لهذا الشيء عشان البيئه وال الاشياء هذه كلها بتاثر على بعضها البعض، فكان لابد من يكون عندنا تحول ثاني مصدر بديل للطاقه. فجت رؤيه 2030 هذه الرؤيه المباركه. بس في التحديات اللي بتكلم عليها التنين منهم، حبدا بالاولى. اول تحدي هو اللي يختار انه يغير دينه، مثلا انا غيرت ديني للديانه المسيحيه. في غيري من اخوتي السعوديين غيروا ديانهم أديان أخرى في بعضهم فكر واختار أنه يكون ملحد أنا ما أقول هذا صح وهذا غلط مش من حقي لكن ما دام أنت عم تفكر معناته أنت إنسان بتفكر أنا مريت بفترة إلحاد قبل ما أصير مسيحي مما يدل على أني كنت بفكر فهدول الأخوة اللي عم يغيروا معناته فكر ورؤية 2030 محتاجة مفكرين مش محتاجه ناس يقولوا خلاص على هذا هو الشرع فلذلك الامير محمد الله يرضى عليه كان منتبه لخطوره هذه النقطه فملقائه العام الماضي في ابريل 2021 مع في برنامج الليوان مع الاخ عبد الله المدافر قال كلمة حلوة عجبتني اللي هي إنه حيشيل أحاديث الأحاد ويأخذ ما ما يتوافق مع مصالح البلد وهذا هو التفكير الصح هذا هو التفكير السليم إنسان يشتغل على مصلحة بلده وكان الأحاديث اللي تدعو على قتل المرتد أو اللي يترك الدين الإسلامي أو أي شيء زي كده كانت كلها معتمدة على أحاديث الأحاد فكونك انت شلت حديث لحد معناته هذه المشكله اتحلت فصار عندك مفكرين حيكون عندك ناس ما حيضطروا يهاجروا يهربوا من البلد حيفضلوا عابرين مفكرين مثقفين هذول كلهم حتحتاجهم عشان تمشي رؤيه 2030 انا برنامجي الحين بصراحه ما اخبي عليكم ماشي على دعم من مستثمرين ستيك فالستيك هولدرز هذول أغنياء جداً. فالستيك هولدرز هذول أكيد ما حي- يعني حط نفسك بمحله، ما حيحط فلوسه بمحل مش مضمون، فلازم يكون المحل مضمون، وإذا يبغى يجاملك حيحط جزء بسيط من الفلوس. صح ولا لا؟ حط نفسك بمحله. رأس المال زي ما يقولوا خواف. طيب. خلينا الحين نتكلم على موضوع اتحلت هذه مشكلة الإنسان صار عنده حرية الاختيار وهذا شيء جيد معناته كل التبعيات اللي عليه لازم تكون متوافقة مثلاً ما تقدر تقول هذا كافر ما تقدر تقول هذا ينقص ما تقدر تقول هذا يحرموه من الميراث وحاجات زي كده كل هذه الأمور لازم تنتهي وبأقصى سرعة بأقصى سرعة احنا الحين ب 2022 ما بيجي إلا 8 سنين على 2030 ما عندنا وقت طيب نقطة تانية للذكر مثل حظه الانثيين يا طويل الأمر يا أخوتي وأخواتي أنا بتكلم مع الكل صناع القرار ومع شعبي الحبيب هل تتوقع أنه لو أنه جنبنا البنت من العمل سوق العمل هل تتوقع انه حيكون في انتاج كثير ناس يقول لك نصف المجتمع المراه نصف المجتمع انا اقول لك لا المراه 90% من المجتمع طب كيف انا كنت ادرس بالجامعة فعندي طلاب يعني تقريبا يقعد معايا بالفصل حوالي 14 الى 16 طالب هدول ال14 الى 16 طالب كم ذكر منهم اثنين وكم انثى الباقي والإناث دائماً أشطر من الأولاد في الدراسة وفي العمل وفي الإنتاج فإذا أنت حطيت البنت على جنب مو حطيت نصف المجتمع أنت حطت 90% من المجتمع على جنب ما رؤية 2030 ما حتشتغل وطبعاً الحمد لله بلدنا بدأت تشتغل على هذا الأساس وانتبهوا لخطورة هذه النقطة والمرأة صارت تشتغل طيب إذا اشتغلت المرأة كان زمن أول نقول لك أوكي يعني في معادله اقتصاديه انه الرجال ياخذ رواتب حلوه والبنت مالها راتب قاعده ببيتها فمعناته الرجال كانه عم ياخذ حقه وحق زوجته فيعني يعيشوا حياه كريمه، الحين عشان يعيشوا هذه الحياه بهذه الايام مع غلاء الاسعار والاشياء دي وهذا شيء طبيعي التغيير يعني جزء من سنه الحياه، حتى احنا بنتغير نتغير ننولد صغار وشوي شوي نكبر بعدين نصير شيبان وبعدين نموت وهكذا دوره الحياه. فالتغيير يعني شيء جيد جزء من الحياه لازم نتقبل فيه زمان اول كان الحريم يقعدوا بالبيت والرجال هو اللي يصرف على البيت وهذا شيء اوكي كان مقبول في وقتها اما الان غير مقبول ليش لانه المراه صارت تشتغل وعشان يعيش العيله بمستوى معيشه محترم لازم الرجال والبنت يشتغلوا اوكي والمسؤوليه تتوزع على الاطراف هذا جيد بدات الحرمه تشتغل بدات الحرمه تسوق سياره صارت مستعده لرؤيه 2030 والحمد لله الحكومه واعيه لهذا الامر طيب فعشان تشتغل المراه فالحين هل نقدر نقول للذكر مثل حظ الانثيين لا لا مش عدل لانه زي ما الرجال يشتغل الحرمه عم تشتغل فللذكر مثل حظ الانثى حد حيجي بعضكم انا عارف انه حيجي بعضكم حيقول لي طب هذا شرع ربنا وهذا هو اللي موجود بالقران ومادري ايش ما تقدر تغير أدري ايش لا نقدر نغير احنا نبغى ناخذ اشياء على حسب مصالحنا هذه كانت رؤوس اقلام وكانت يمكن ماشة بوقتها انا ما اعرف كيف قبل 1400 سنه الوضع كيف لكن اذا تبغى تتكلم من حوالي العقدين او الثلاثه عقود الماضيه لما كان في بترول كان أقول لك أوكي الرواتب عالية وفي بترول والوضع مريح فكانت البنت قاعدة بالبيت والرجال بيشتغل والرجال ما بيشتغل كان بس يعني زي أهم شيء توقيع الحضور وتوقيع الانصراف هذا أهم شيء بالدوام طب بالنص، مش مهم <تصفيق> للأسف يعني هذا هو الواقع المهم هذه الأشياء كلها خلاص لازم تولي إحنا عندنا رؤية 2030 معناته في شغل في تعب، في عرق، في تفكير. احنا محتاجين كل طاقة. محتاجين الأجانب اللي عندهم رؤوس أموال يبغوا يستثمروا عندنا. يجوا. فأنا الصراحة مش أخصائي اقتصادي ما أبغى أعطيكم رؤية اقتصادية لها ناسها. والأمير محمد عنده ناس عم يشتغلوا بهذا الأمر. لكن أنا بعطي رؤية اجتماعية مرتبطة طبعًا من رؤية من وجهة نظري كإنسان مفكر فكرت فاخترت أنه أكون من أتباع المسيح في بعض الأخوة اللي مثلي ترى مش قليل يعني إحنا عددنا مرتب يعني بالسعودية مش قليلين وفي نسبة أكتر اللي هما صاروا ملحدين أنا عارف الحين في ناس كثير حيقولوا استغفر الله وحرام ومدر إيه يا عمي خليه يفكر حتى لو غلط إذا ما غلطت أنت ما سوّت شيء. أنا مريت بفترة إلحاد. بعدين صرت مسيحي. رجعت للإيمان. فهذا شيء طبيعي. ما دام أنت بتفكر معناته أنت بتقدم منتج. ورؤية 2030 محتاجة لكل الطاقات، محتاجة للمفكرين. محتاجة للطاقات الأولاد، محتاجين للطاقات النسائية. محتاجين لكل شيء يشتغل مع بعض. أمين؟ خلينا نتكاتف مع بعض ونكون كده كيد واحده عشان نبني بلدنا ونشوف المستقبل الواعد وطاقه نظيفه طاقه جديده ما بضر البيئه مش بس على البترول البترول يعني خلاص هذا العهد ولا اما العهد الجديد حيكون طاقه نظيفه امين خلينا نصلي عشان بلدنا يا رب يا رب نسالك يا رب تحل بسلامك على بلدنا. عطي قادتنا أعطي قادتنا يا رب الحكمة، أعطيهم الرؤية، أعطيهم الأفكار، أعطيهم أنه يتصرفوا بشكل عاجل وبسرعة. يشيلوا كل ما يتعلق بأمور، يقول لك مرتد ومرتد، هذا كله كلام فاضي خلاص انتهى. انتهى يا رب. أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة. أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة. أعطيهم يا رب ياخذوا قرارات سريعة. اليوم قبل بكرة، اليوم قبل بكرة. يا سيد العظيم يا رب يأخذوا قرارات أيضاً بالمساواة الرجل بالمرأة مش يقول لك للذكر مثل حصن الأنثيين لا يا سيد العظيم 90% عم نفقد من الطاقات البشرية بسبب هذا الأمر وإحنا محتاجينك يا رب أنت اللي خلقت الذكر وأنت اللي خلقت الأنثى، ما في شيء اسمه مو كويس ولا نجس، فحاطين كل الأمور اللي أنت خلقتها يا رب وشفتها حسن أنت كل شيء خلقته كنت تقول باخر اليوم انه هذا حسن. إلا لما جاء الإنسان وقلت هذا حسن جدا. هللويا، فحاطين يا رب بلدنا وشعبنا وحكامنا والقادة واللي ياخذوا القرارات وأصحاب القرار بين يدك يا رب ياخذوا القرارات الصحيحة حسب رضاك أنت. وحاطط أيضا شعبي أنه يتقبل ويكون متكاتف ويكونوا يد واحدة مع بعض. حاطط هذه الأمور كلها. بين يدك يا رب اجلا لا عاجلا تغيير في بلدي اجلا لا عاجلا تغيير في بلدي اليوم قبل بكره يا رب امين اليوم اليوم اليوم بالمسيح يسوع له كل المجد امين